Young Proto on the beat I love it Boys talk with me, it's my neck, it's mine, it's in my mouth Ogđen sate, vodim vas dole On ne vole alate Samo traže još, još jo. Prate, prate, prate care idemo ćao još, sad još, samo još ajmo dalje, vodim vas cave pratim mene samo dalje, ajmo još te Prate, prate, prate care Prate, prate, prate care e, e. Vozim na Porsche, ko čim toše Uvijes 20 dina, brate Oću da palim se nože U džepu uvek imam mesta za još Samo bravim pare u koš Cijen šemu, daj za low Nisam roke, daj za blow Zavidi, goša ručinski mi zavidi Sve to ona ne me imali Navučem kod decoding Zato ne te pojmi damo Daš da ostavljam te samo Ako vidiš nosim mesa Haki ne ti glavu, e Samo još samo josh samo josh samo josh samo josh samo josh love love love pojdan istoj dan yeah. veš polako kuim pam yeah, yeah. Paziš šta ti pad na pamet yeah. Samo pravim, pluh hanusu yeah. Mane ako yeah. nisi pravde Mane, mane, mane, mane yeah. Moje glavi samo manje yeah. Ti si lane, boga zmanij Znam yeah. što vidim, pošto sam objev Fut su u dim, vidim neko od dim Nisu su pomenuli im vim Lijepe, leo pjev, pun je kjev pijen bjev yeah. Treći dan u slijep Pote sam bril te da kjeri Perupar je film, ima kudreliv, nije love, si ljubi Mala liži čokom oko, Frigo. snajper cilja te u oku Ona foli razsežest oku, jam mm. protu živi široko mm. Iam dobri drugari, imam dobri fukari Ma, Nemam brigi moj brat, sjeta stižu mi pari Tako da od svakog novog dana, tvoja kuja mene zmara Mala slatka čokolada, milke nije čokolada ne, ne, ne. kad te kombi 30 magdes gdezdavi samo još samo još samo još samo još samo još samo još